Pero ¡No! ¡Ya jala! Πάμε, 3 Εξ τεν, Αφού δεν έχω πρένα, θα πάω με κάσια. Τι θα κάνουμε. Δώσε λοιπόν. la c'è la trelle la ah. ah. c'è Από εκεί και πέρα δεν θα Perna, perna è l'amore κάθε φορά Okay. <laughs> Μόνο φρένο. ¿Qué para que ojo oh, de mi atripa Άσε με τρελέ, ευχαριστώ <συσχε> <συσχε> <συσχε> όχι ρε μαζί. <εφείδε σε παράδει> ε, αφού έχω κάνει 20 λεπτο εκεί και πριν άσε με να φύγω <εφείδε>, όχι φλαράκι να σκαλά Ci vuoi να να Με είδες ήσουν εσύ από πίσω μου Δίπλα, δίπλα. Πέρασα από πλάι. Κα, Το κατράβηγμα πίσω ξανά και φύγαμε Να σου πω Έκανα και λάθος την ευθεία Συνέχισα ευθεία ο, εγώ, στην άσφαλ... είναι, Τι ώρα είναι ε, Τρία λεπτάκια λογικά, πρέπει να έχουμε ε, στην εκίνηση. Εσύ ο χρόνος σου Εγώ έχω δέκα λεπτά ε. Έλεξε κάτι Έφτιαξε το <στονίλω> φρένο Έφτιαξε Περιμένουμε ρε παιδί, Χριστάρα, βοήθα. Πιο πέρα, Ταξί. μια χαρά. Ο δικός σου, πούτος, Νάτονα, είχαμε μια γκαλίτσα στην Ανυφόρα, πάνω στην κορυφή οι δυο μας. Έχει. Α, Ναι. Πού είναι το ρολόι ρε ε? Πού είναι, είναι το ρολόι Αλάνη, το αμάξι μας πού είναι οι βενζίνες μας από εκεί, Η βενζίνη είναι από εκεί Δεν τη χρειάζομαι λογικά ακόμη Θα κάνεις αυτό εδώ μέσα και με το, το που βγεις δεξιά είναι οι βενζίνη. Α, τώρα είναι η ειδική, ναι. άρα παίρνεις την τσάντα μου και τώρα που θα βγει η τσάντα τέλει πολλά φρέντα Και 44 είναι 2 λεπτά πρέπει να πάω μπροστά τώρα παιδές το έχω το έχουμε περάσει και ο ποιος τέρνα αυτό τι ήταν ένα μπουκάλι εδώ, εύτε, εύτε, εύτε, εύτε, εύτε. 12 44 εδώ. πέρασα Περασέσω Όχι μόλις, περνάω με σένα Πάρε καταλάκι το άλλο, το άλλο εδώ, Ο, μιτσό στο τσαντάκι Το θέλω το τσαντάκι τελικά, φέρτο 44, ναι μέσα 7,47 7,47 και 44 Εδώ αδερφέ ε, Μου λε τώρα μετά την έξοδο Το θέλω μαζί με αυτό ή να το δώσω ε, ναι, ναι, στο φίλο ναι. μου ε, Για το επόμενο σε ε. Ε. 6, 6, 6. Άρα το κρατάω, Α, να μου το δώσει στην έξοδο 4, 6, 6. Άρα πάρε και την τσάντα 4, 6, 6. Μπαίνω μέσα, Πόσε γυρές Μία εδώ Εύγεις και πας συνεχίζεις να φύγεις και υπάρχει άλλη Ωραία Εδώ έχεις καπέλο Δεν είδες Σε είδα εγώ πως θα έφτιαξω την πουκάλα έλα έφτιαξα ε, Μιτσαρά από εδώ μέσα χωρίς να σου πέσει τίποτα θα μου έχεις έτοιμη μια μπαταρία. Να <Συσφίλια> πω γιατί έχω πάει και πολύ καφέ Δεν θα σε αφήσουνε, δεν θα σε αφήσουν μπες από μένα, οκ Πέλε κύριε Συνδική, στο 721, κυρόπουλος Α, ah, ειδική τώρα μια τρύπα シャーシャー Υπότιτλοι AUTHORWAVE